السلام عليكم. لو عايز تزود المشاهدات عندك على القناة عن طريق الاكاونت بتاعك على الفيسبوك. يبقى لازم تتابع معي الفيديو ده بعد الفاصل اهلا وسهلا بيك يا جماعة الناس اللي عايزة تزود المشاهدات بتاعتها عن طريق في فيسبوك او الحساب الشخصي بتاعها على الفيسبوك وحكم ان التفاعل بيبقى عليه اكبر في طريقة هنقولها النهاردة ان شاء الله لفعل ذلك طيب واحد يسألني يقول لي أنت قناتك ما بتجيش عليها مشاهدات كتير طب ازاي هتنصحني ان انا ازود مشاهداتي اولا يا جماعة المحتوى اللي انا بقدمه ده بيفرق جدا جدا في عدد المشاهدات ومدى الرغبة فيه يعني انا عندي مثلا المحتوى بتاعي متنوع فملهوش جمهور ثابت يعني مرة نزل كورة مرة نزل اه اقتصاد، مرة نزل محتوى تعليمي شرح الى اخر فطبعا ما عنديش جمهور ثابت للكلام ده انما اللي عنده جمهور ثابت و او ناس بتحب المحتوى بتاعه فده هيفيده جدا يلا جماعة نشوف الكلام ده عملي طبعا في موقع اسمه البيكسي. الموقع ده يا جماعة موقع صيني من خلاله لما اجي نزل رابط على الفيسبوك بيحولني على التطبيق مباشرة بتاع اليوتيوب وبالتالي يحسب لي المشاهدات. اما لو انت خدت الرابط بتاعك نسخ نزلته على الفيسبوك من غير الموقع الوسيط ده بيحولك على طول على المتصفح وبالتالي المشاهدات ما تتحسبش لان اغلب الناس بتبقى داخل يوتيوب من التطبيق مش المتصفح طب تعالى نفهم الكلام ده عملي كده بصوا يا جماعه انا مثلا هفتح القناه بتاعتي اهي اجيب اي فيديو مثلا اروح هنا مثلا على قناتي او قناتك اول اي فيديو من هنا مثلا وليكن الفيديو الاول ده على التلات نقط هنا هاخد مشاركه هاخد نسخ الرابط هروح على الوك هنزل الرابط بتاعي هنا اهو اللي يأكل هنا كده اهو لصق 12 بيحمل اهوت على الصفحة عندي اهو حمل بالشكل اللي حضرتك شايفه ده على كده يا فندم يدوس على الرابط ده واي حد ده عندي على الصفحة بتاعتي يدوس على الرابط هيحولوا على طول هنا على القناه ماشي بس هيجي هنا على المتصفح تعال وليكن انا هعمل مشاهده اهو وليكن ولي. ادي آه الفيديو اللي انا هعمل عليه المشاهدة اهو طبعا لو هاجي مثلا كواحد صديق عندي على الصفحه يجي يعمل لايك هيقول له تسجيل الدخول فاغلب الناس هنا هتكسل ان هي تعمل معاك او تتفاعل مع الفيديو بتاعك لاننا عارفين ان عدد اللايكات والتعليقات بيبقى مهم جدا طب تعالى نشوف بقى حل للمشكله دي كده ازاي بقى نحط الرابط وعلى طول يحولني لتطبيق اليوتيوب وبالتالي المشاهدات بتتحسب هتروح تفتح اي متصفح عندك وليكن جوجل كروم اهو هكتب هنا اسم الموقع اللي انا هشتغل عليه الموقع هتدوس كده تكتب بيك سي هتدوس سيرش سوري يا جماعه اهو بيك سي وهدوس سيرش اهو ب... طيب ولو كنت شغال من آه لاب هنا خلاص اهو ما مشكلة كاني شغال من التليفون اما لو كنت شغال من كمبيوتر او لاب طبعا اهو الموقع ده كده الموقع الإلكتروني اما لو هكون شغال من التليفون اهو هيظهرلي لي بالشكل ده كله كل اللي انا هعمله في المربع بتاع البحث الابيض ده هاجي دايس لصق هنتظر شوية لحد ما يحمل الرابط ده ويديني الرابط المختصر من خلال الموقع ده اللي هقدر من خلاله احطه على الفيسبوك ويجيب لي مشاهدات او مشاهدات الفيسبوك تتحسب عندي او حمل معي فعلا اهو اهو ظهر معي اهو يا جماعة للفيديو بتاعي والصورة المصغرة والكلام ده كله هاخد من هنا كده نسخ اهون عند العلامة الخضراء دي وهرجع على صفحة الفيسبوك بتاعتي لصق يحمل شوية. وحتى لو عايز تمسح اللينك بتاعك بارك وما فيش اي مشكلة. هدوس نشر. شوف هنا حتى شكل الـ الـ الفيديو بقى عامل ازاي من الطريقة دي والطريقة اللي تعالى تعاكدا ندوس بقى لو حد عندي على الصفحة هيدوس على الرابط بتاع الفيديو او الفيديو اهو اللي هيكون هندوس هنا كده. اهو بيحمل معي اهو. هيروح يديني الصفحة اللي انت شايفها دي. يقول لي منتظر خمس ثواني ويحولك على الصفحة الرئيسية. فعلاً نحولنا على الصفحة الرئيسية او التطبيق الرئيسي بتاع اليوتيوب. او بيحمل معايا اهو. او من هنا كده سعادتك يبدأ يشتغل معايا. احط لايك بقى عادي مفيش مشكلة. اكتب تعليق اهو. ما فيش اي مشكلة فكل ما كانت تفاعل الفيديو معاك كويس كل ما الخوارزميات بتاع اليوتيوب ترشح الفيديو بتاعك كمقترح ويطلع في نتائج البحث اهو زي ما حضراتكم شايفين وبالتالي كده المشاهدات والكلام ده كله بيبدأ يتحسبلي في النهاية ما تنساش تضغط لايك على الفيديو وتكتب لي تعليق جميل و متنساش طبعا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته